سلام به همه علاقمندان کریپتو شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاند در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوی قبلیتون تهیه کردیم لذت برده باشین این ویدیوهای پنج و دوم و اگر دوست دارین از ما حمایت کنید میتونید از لینک زرین پال و یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب و آپارات به اشتراک میذارم استفاده کنید. مطابق معمول سمت راست پایین شما لیست کاملی از شبکه‌های شما که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید همه ویدیوهای ما در آپارات یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه. برای اینکه آدرس اینستاگرام ما رو بتونید پیدا کنید و اونجا کلی اطلاعات ویژه براتون به اشتراک می‌ذاریم حتما به وبسایت ما سر بزنید ثروتیار.کام توی این ویدیو میخوام به بدشانسترین ترین مالکان بیت کوین بپردازیم کسانی که چه عددهای بزرگی رو از دست دادن سر یک اتفاق کوچیک و یا یک چیزی که خیلی راحت میشد پیشبینی کرد و روش داشت تا اینکه این اتفاق نیفته قبل از اینکه برم سراغ ویدیو میخوام که توی این نظرسنجی با ما شرکت کنی به نظر شما تا الان چه تعداد بیت کوین از این 18 میلیون خوردی بیت کوینی که استخراج شده به امروز که داریم با هم صحبت میکنیم می 2020 چه تعداد بیت کوین گم شده توی نظرسنجی نظرسنجی در سمت راست صفحه شرکت بکنید تا در ادامه با هم مطالب جالب تری رو مرور کنیم خب این آقای جیمز هاولز یکی از بدشانس ترین های بیت کوینی دنیا و براتون جالبه بگم که این آدم یکی از اون 6 نفر آدمی بوده که سال 2009 شروع کردن به ماین کردن بیت کوین اگر درورد در ماین کردن اطلاعات بیشتری میخواین تو کانال ما میتونین تو یوتیوب اطلاعات بیشتری پیدا کنید و بحث پاداش استخراج اون موقع بابت هر بلاکی که حل می‌شده یعنی هر 10 دقیقه که این کار انجام می‌شده یه بلاک حل می‌شده 50 تا بیت کوین جایزه می‌داده پ تا بیت کوین و جالبه براتون بگم که این آدم تو اون بازی ای که تونسته ماین بکنه یه چیز حدود بالغ بر 7500 تا بیت کوین ماین کرده بوده که متاسفانه اینا رو میاد توی هارد درایو یه ها هارد درایوی ذخیره سازی میکنه آدرس اون کی کیرو که این اه, که حالا برایش یه جا ذخیره شده باشه خیالش راحت باشه دیگه اون موقع مثلا چیزایی مثل این س... الان هم این اتفاق میتونه برای شما بیفته دیگه برای مثلا والت سخت افزاری بزنین والت سخت افزاریتون رو افزاری گم کنین هرچند که راههایی برای بازیابیش وجود داره ولی یه دفعه همه‌شو میس کنی که دیگه دست رفته و خب اه, میاد توی یه دونه از این هارد ای اکسترنال سازی میکنه سال 2013 اتفاقی که میفته مسی که دو تا از اون چیز های اکسرنال لشته و کاملا شبیه هم هم بوده توی یکیش مثلا یه سری اطلاعاتی بوده که دیگه نمیخواسته تو یکیش همین داستانه بوده به اشتباه میاد چیکار میکنه اونی که متاسفانه آدرس پرایویت کی این 7500 تا بیت کوینی که استخراج کرده بوده رو میاد اونم میندازه سطل آشغال بعد از مدتی متوجه میشه یعنی خیلی هم هپی و خیلی هم اوکی okay بوده که مثلا این اشتباه افتادی حالا مثلا اون که به درد نخور فرسادم رفت بعد از این مدتی متوجه میشه که ای بابا اشتباه کرده و اون اثرات به درد نخور همچنان سر جای خودش هست و اون 7000 تا 7500 تا بیت کوین رو انداخته تو سطل آشخال رفته این آدم با این کارش یک ضررهصد 150 میلیون دلاری به خودش زده و شده نقل محافل و باهاش مصاحبه میکنن و در مورد این خطا شروع میکنه صحبت کردن. خب اون موقعی که ایشون شروع کرده ماین کردن خیلی ارزشمند نموده بیت کوین و بعدها به این قیمتها میرسه و خب این 150 میلیون دلار عدد فوق العاده زیادیه شما زهر رو تقسیم بکنید با به قول معروف با دلار قیمت امروز ببینید چه عدد گوندی رو از دست داده ایشون و خب راهی که بخواد جلوی این کار رو بگیره چیه؟ استفاده از کیف پول های معتبره ما از این ویدیو رو ساختیم که سری نکات به شما یاد آورشیم. یه ویدیو داریم در خصوص کیف واع کیف پول و ریسکایی که این کیف پول ها داره. پیشنهاد می بعد از این ویدیو حتما اون ویدیو رو ببینیدیم بالا براتون کار می کنم. توی اون شما یه دیدگاه خوبی پیدا پید... یه دیدگاه خوبی پیدا می کنید به این مسئله که خب این منابع مالیتون کجا ذخیره سازی کنید. حال آدمیزاد عمرش هم محدود اگر کسی از بین رفت خدایی نکرده خانواده چجوری میتونن از اون استفاده کنن این نکته مهمیه یکی از مشکلات کریپتوکارنسی همینه تو پول فیا شما تو نزد بانک باشه طرف وارسان میان میرن ازش استفاده میکنن اما توی کریپتوکارنسی بدون دسترسی و آگاهی از حالا آدرس والد نام کاربری و رمز و عبور عملا غیر ممکنه خب جالب براتون میگم این آدم وقتی 150 میلیون دلار اینطوری از دست میده بابت اینکه باهاش مصاحبه کنن اِ طلب 250 دلار میکنه یعنی هر کسی به فکرام تو تویترش هم گذاشته گفته هر کسی که میخواد مثلا سوال بکنه یه چیز حدود دو 250 دلار میگیره که یه مصاحبه کنه و همین داستانو تکرار کنه یا حالا یه چهار تا حاشیه بیشتری هم برای اون توضیح بده البته مثل ایشون هم زیاده ها. آدم هایی که این داست چی میگن این بیت کوین رو از دست دادن داستان روز پیتزای بیتکوین کوین احتمالا شنیده باشین و اگر نشنیدین براتون جالبه بگم که 22 می روز جهانی پیتزای بیتکوینیه و ما برای این یه ویدیو ساختیم این ویدیو رو این بالا کار کنم حتما ازش استفاده کنید و میبینید که این اتفاق برای بقیه هم میفته ایشون گم کرده اون آدم درک صحیحی از اون لحظه قیمت بیت نداشته و ببینید که مثلا چه ضررهای بزرگی آدما میکنن از این موضوع. و جالبه که بگم این خطاها تکرار پذیره اهمیت ساختن این ویدیو فارغ از این که به شما یه سری موارد گوشتت بکنم که به عنوان یه دوست یه همراه بهتون گوشتت بکنم که دقت بکنید تو انتخاب کیف پولتون تو سرمایه گذاریتون انتخاب ارض خرید ارض با بهترین قیمت نحوه نگهداریش داریش ترانسفر این پول به چه صورتی باید باشه بحث اینه که این خطاها تکرار میشه. جالبه یه کسی دیگه هم بنامه این رفیقمون های سیمسون ایشون هم اومده توی هاردرایو ذخیره کرده سال دو هزار اینا رو گم کرده و حدود هزار تا بیت تا رو از دست داده پس میتونه می نفر بعدی خدایی نکرده هم، همین شما بله بله همین شمایی که الان داری وایس منو گوش میکنی ویدیو منو میبینی و عضو کانالمونم حتما شدی تا الان که اگر نشدی همین الان اینجا روی این لوگوه بزن دکمه زنگوله فشار بده شاید نفر بعدی شما باشی خدای نکرده به خاطر که تو این لیست نباشی و فردا ما یک ویدیو دیگه نسازیم عکس شما را ننظرم اینجا. حتما به این مسئله بپردازیم که نحوه ذخی سازی بهترین کیف پول چیه؟ چی کار باید بکنم؟ آیا همه توی کیف پول نگه دارم یا تقسیم کنم این والت چجوری چه جوری کار میکنه؟ اگه و قصد سرماگذارزی بلند مدت باشم کدام کدوم ها به درد بخورتر هست حتما به اینا بپردازیم و در جریان باشید که این بیت کوین یا آلت کوین یا توکنی یا استیبل کوینی که میخرید. این میتونه برای شما به عنوان یک اسید هم بر اساسش وام بگیرید و هم میتونید بر اساسش سود دریافت بکنید سود دلاری خب البته اینو در نظر داشته باشید که قبل از همه اینا اون مجموعه ویدیو کلاهبرداری ما رو ببینید چون این قسمت خیلی تمام برانگیز هست خیلی ازون میکنن که منابع مالی رو از دست شما در بیارن اما توی این ویدیو ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که خیلی راحت و ساده به شما بگیم که چقدر آدم ها میتونن ساده کوینشون رو از دست بدن متاسفانه بیت کوینی که اینا از دست دادن مثلا این دوستمون همین مستر جیمز موقعی که این کار کرده چهار صدامه چهارهزارامه دلار بوده یعنی ده هزار تاش میشه مثلا چل دلار ده هزار تا بیت کوین میشه چهل دلار الان ده هزار تا بیت کوین میشه چقدر ده هزار تا بیت کوین میشه الان نه هزار حالا دلار در نظر بگیری میشه نود میلیون دلار عدد قابل توجهی امروزی که با هم صحبت می و جالب براتون بگم که یه ای داریم to فلو این جریان انباشتگی که حالا یه سری ویدیو قبل توی 50 تا ویدیو قبلی یکی دو تا بهش اشاره کردم هر هم میری جلوتر می‌بینی ارزش این دارایی بیشتر میشه الاث هم اینه که یک بحث هاوینگ روش وجود داره که برای هاوینگ ما یه ویدیو ساختیم حتما اون رو ببینید توی این ویدیو هم بهش اشاره کردن و بعد بحث اینه که این سختی،, سختی استخراج میره بالا و دسترس پذیری بهش کم میشه یه مجموعه ویدیوی کاملی در مورد کیف پول ثروتمندان ساختیم این بالا براتون کارد میکنم اونو ببینید حتما و براتون جالب خواهد بود که اونا اومدن تو چه چیزایی سرمایه گذاری کردن بهتون شاید یه سیگنالای خوبی بده در حال توی این ویدیو هدفمون این بود که با هم یه بار بدچانسترین ها رو مرور کنیم ببینیم برای چی به همچین نوآتی برخورد کردن و اینکه اگر میخوایم ما جزء این لیست نباشیم چی کار باید بکنیم و اون باشه که به همین راحتی کوینامون از دست ندیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید. با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای سایر دوستاتون از ما حمایت میکنید کمک میکنید شبکه ما گسترده تر بشه و ما پر انرژی هر بتن بیشتری برای شما بسازیم و نکته مهمتری که میخوام به اشاره کنم این که من تو ویدیوهای بعدی میخوام به مسئله وبسایت هایی که به شما وام میدن یا سود میدن از سپرده کوین و توکنتون و در ادامه هم میخوام یک سری سایت هایی که، ربات های معامله دارن یعنی اگر شما دوست دارین ترید بکنید و از یه, موب... یه ربات قابل قبول استفاده کنید روات ها به خب هر حال یه هزینه هم داره به اونا میخوام بپردازم پس پیشنهاد میکنم که حتما کانال ما رو دنبال کنید در انتال دو تا ویدیو برای شما به اشتراک میذارم در خصوص همین موضوع و اینکه اگر به مبحث بلاکچین و کریپتوکارنسی علاقمند هستی و دوست داری که همیشه به روز باشی و اطلاعات مناسبی در این خصوص دریافت کنی عضو کانال ما شو دکمه زنگوله هم حتما حتما حتما فشار بده تا آخرین اخبار اطلاعاتی که ما به اشتراک می‌ذاریم به صورت نوتیفیکیشن برات یا ایمیل بشه یا تو صفحه موبایلت یا کامپیوترت یه پاپ باز بشه که مثلا این ویدیو به اشتراک گذاشته شود ممنون که تا اینجا دنبال کردین ما رو و همراهمون بودید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید خدا نگهدار